الشافعي له صديق واهل الشافعي سافروا الى غزه وعش في مكه وصديقه عارف ان مفيش حد في البيت فدخل اخترق الباب ما لا يجدع فتح وجد خبز فاكل وطبق منه وبعدين وجد كيس النقود اخذ منه وخارج لجاريه الشافعي جايه قالوا اذا جاء الشافعي فخبريه ان فلان محمد اكل واخذ ماله ولما جه الجارية خبرت الشافعي قال والله إن كنت ما تقولين حقا فأنت حرة الدوات شدها ليه فرح أن أخوه أسقط حجز التكليف ولذلك شروط الأخوة ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء 11 شيء من أحلى ما فيها منع التكلف والتكليف يبقى أنا أدعو ابن عمرو في وديمة عودة جاهز ذلك اسبوعين ليه ‫مين الإرهاق بتاع البنود